В обласному центрі попрощалися із 37-річним військовослужбовцем. На базі Хмельницького національного університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Працювали протягом уроку. У Хмельницькому школярі створили мультфільм про вибухонебезпечні предмети. У перші дні повномасштабного вторгнення 37-річний Юрій Маєвський до війська пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Мартін Ливадний. Ми з Юрієм.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 Юрій підійшов до мене перший і запропонував перекусити. Запитав всіх, хто був присутній, чи хто щось їв. Коротше, ця людина була е, наповнена позитивом і не знайдеш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 Шкода, дуже шкода, що такі люди тут, і мені повсякчас і поховали Юрія Маєвського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.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 до прожитого спогади танкиста. танкіста. Що таке лет? Воно, трудно представити. Століт. Одкай, це... Якщо не згадати. Агада, родіоно, це чужий життєвий черід. Але якщо ви згадаєте, що він відкривається, як то шаг за шагом.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 Університету запрацювала лабораторія, яка моделює побут людини з інвалідністю. Лабораторія була створена за грантові кошти близько 2 мільйонів гривень і, власне, зараз використовується в освітньому процесі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 Там була бомбочка, яка зривається, от прямо от рука от лізе і хоче от подумати, от що почіпати, може це щось таке от вкусняшки там випадуть, чи що. А там виходить бомбочка зривається і бабах, і вона летить-летить і умерла прямо.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 Режисер-постановник вистави, головний режисер Миколаївського академічного художньо-драматичного театру Євген Курман каже, італійська п'єса цікава тим, що повною мірою відтворюється життя людини. Питання не в тому, що вона весела, да? це п'єса італійського неореалізму, а саме така драматургія, вона дозволяє відчути життя повною мірою.